Невдоволений станом сходів у підземці хмельничанин Володимир. Для мене то ще нічого, а як люди похилого віку, ви подивіться, який Тож можна вбитися. 27 травня в одній із соцмереж дописувачів опублікували фото, на яких видно, в якому стані знаходяться сходи підземного переходу у центрі міста. Цього тижня їх почали ремонтувати. Ремонт відбувається за гроші міського бюджету, розповідає заступник міського голови Василь Новачок. Та, за його словами, підземний перехід у центрі Хмельницького наразі перебуває в оренді приватної особи. Сгідно з договором оренди, в залежності від виду ремонтних робіт, за це можуть відповідати і орендодавець, і орендатор, розповідає адвокатка Руслана Матущак. Поточний ремонт здійснює орендар за свій рахунок, тобто той, хто орендує, а капітальний може здійснювати орендодавець, тобто власник. За свій рахунок. Але в договорі, це за загальними правилами цивільного кодексу статті 776. Однак в договорі, якщо сторони між собою домовились, то можна визначити і інші умови. Наприклад, здійснює навіть той самий капітальний ремонт орендодавець за свій рахунок, або орендар, і тоді має право на відшкодування цього ремонту. Хмельницька міська рада взяла на себе зобов'язання час від часу ремонтувати сходи підземного переходу у центрі міста, додає Василь Новачок. «Загалом там, здається, шість входів, з яких два роки тому було відремонтовано два, які були в той момент в найбільш поганому, непридатному стані. Звичайно, потребує нормального капітального ремонту, але поки витрачати гроші з міського бюджету на об'єкт, який в судах, і ще, я так розумію, недовго будуть поставлені там крапки, сенсу немає». Василь Новачок переконаний, підземка повинна бути у комунальній власності міста. Тут воно навіть і не обговорюється. Коли ми говоримо про те, що орендувати, можуть міста орендувати магазини, можуть в міста орендувати готелі, можуть міста орендувати офісні приміщення, але не об'єкти транспортної інфраструктури. Свого часу міська рада була глибоко переконана, що то її майно все, були рішення судів доволі дивні, згідно яких було визнано, що то майно Хмельницької міської ради, але ті квадратні метри, які здаються в оренду, у власності іншої приватної особи. З 2020 року змінена форма оренди об'єктів, які відносяться до комунальної власності, каже Василь Новачок. Будь-які приміщення можуть передаватися в оренду або на продаж виключно через аукціон продажу «Прозоро Продажі». З березня цього року місто Хмельницьке активно в цій системі працює. Загалом, проведено вже більше ста аукціонів оренди велика частина з них визначили переможців, частину переможців не визначили. Згідно закону, подаються на, повторну, на повторний акціон зі зниженням стартової ціни на 50%. То, власне, ця робота йде, йде активно. За коментарями звернулися до приватної особи, яка орендує приміщення підземного переходу, проте відповіді не отримали. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.